uttal, ton, assimilation. Assimilation är när två ljud nära varandra ändrar sig så att de blir mer lika. De passar bättre ihop. Och ton får vi om våra stämband är spända när vi säger ljudet. Till exempel Det bästa för att eh, veta om det är ton. Det är att säga det ljudet. Till exempel. Och hålla handen här. B, b, b. Då är det en vibration. Och då har det ljudet en ton. Det är tonande ljud. Så om vi säger p. p, p då känns ingenting. Ingen vibration. Men säga B. B, b, då finns det en vibration här. Och då är det tonande. Och eh, de konsonanter som vi ska titta på är de här. P, ljudet P. P alltså. Och om vi säger P, P, P, P, känner vi ingen vibration men säger vi b b då känner vi en vibration b t. ingen vibration t tonlös d d vibration k k ingen vibration g g vibration Ingen vibration. V, v. Vibration. S. Ingen vibration. Z. Z. Vibration. Och i svenska om vi har en tonlös. Alltså P T K F eller S som möter en tonande, det vill säga S i kombination med någon av de här, eller F i kombination med någon av de här, eller K i kombination med någon av de här, eller T i kombination med någon av de här, eller P i kombination med någon av de tonande. Då blir alla tonlösa. Det vill säga ett b tillsammans med en tonlös blir till p. Ett d tillsammans med en tonlös blir till t. Ett g tillsammans med en tonlös blir till k. Ett v tillsammans med en tonlös blir till f. Och ett z, z, blir alltid till s, för vi har inte z på svenska. Vi säger inte z, vi säger s alltid. Till exempel säger vi jass, jass, inte jazz. Vi säger zebra och su. Z finns inte på svenska. Vi säger det som s. Nu ska ni få se några exempel. Här har vi snabbt. Och här ser vi b, b, b. Det är en tonande. Den vibrerar. Och Den kommer tillsammans med t. Som är tonlös. T, t. Ingen vibration. Så snabb blir till snabbt. Vi säger snabbt. Vi säger med p. T. Påverkar B att bli till P. Gods. Här har vi S utan ton, och S utan ton påverkar D till att bli gods. Gods. Högt. Här har vi g med ton och t utan ton. T påverkar g. Att bli tonlös. Vi uttalar det högt. Högt. Hög men högt. Och här har vi ett bilmärke. Och här har vi bokstaven z. z. Men på svenska säger vi ju s. Masta. Så det här Z uttalas som S och det här S påverkar D att bli till T. Det blir alltså Masta, för Z blir till S och D blir då till T, Masta. Sverige, Sverige. Här har vi S som är tonlös och V som har en ton, Z. S påverkar V. Att bli till F. Sverige. Sverige. Så den här mm, på, hur det påverkar. Det kan gå både bakifrån och framåt. Som är här. Den tonlösa. Så. Men det kan också gå framifrån och bak. Framifrån och bak. Det spelar ingen roll om bokstaven står här eller här. Allt blir tonlöst. Så vi går alltid till den tonlösa. P, T. K, f, s. Och eh, nu kan vi ta några exempel på verb. Verb i preteritum brukar få de som ändelse. Men några verb i, er, i grupp 2b som är er-verb, de får ju inte de. Till exempel köper borde få köpde. Men här har vi en tonlös och de är tonande. Och det blir köpte. Och här har vi alltså börjat skriva så som man säger. Så istället för att skriva köpte men säga köpte, så skriver vi köpte. Så vi skriver aldrig köpte. Möter borde bli möte. Men D och T är båda tonlösa. Jag har inte tonlösa. T är tonlös och D blir tonlös. Så vi, kan, vi säger och skriver mötte, och det där finns inte. Leker, har vi tonlös, k, och tonade, d, det blir lekte, eller hur? Lekte. Läser, det är inte läsde, det blir läste, och vi skriver aldrig så. Och växer. Det som uttalas ju ett SKS växer, växte, eller hur? Och det finns inte, nej. Så den här tonassimilationen, det är därför vi har två grupper av ER-verb. Vi har två A och två B som får TE och det beror på uttalet. Vi kan inte säga köpte, utan vi säger köpte på svenska. Och eh, om man tycker att det är svårt att komma ihåg de här bokstäverna det är P T K S och X då finns det en regel som kallas Pakistanregeln. Och det har ingenting med landet Pakistan att göra. Mer än att P P K S och T PKST Pakistan. Då kan man komma ihåg de bokstäverna. PKST och x, den följer med som s, för den slutar ju på s. Så kom ihåg Pakistan, då kan ni komma ihåg de här verben i grupp 2b.